مرحبا بكم متابعي دوله تيوب سناخذكم اليوم في رحله لتتعرف على دوله جديده من دول العالم انغولا دوله تقع على الساحل الغربي من جنوب وسط افريقيا وهي سابع اكبر بلد في افريقيا ونظام الحكم في دوله الجمهوريه الانغوليه نظام حكم جمهوري العاصمه تعرف مدينة لواندا بأنها العاصمة الأنغولية، تقع على ساحل المحيط الأطلسي في شمال غرب أنغولا، وتعتبر الميناء الرئيسي لأنغولا ومركزها الإداري والثقافي والحضاري والصناعي، ويقدر عدد سكانها بحوالي مليونان واربعمائة وسبعة وثمانون, الف واربعمائة واربعمائة وثمانون مليون نسمة طبقًا لإحصائيات عام 2018، أما عدد سكان تجمعها الحضري فيبلغ نحو ألف نسمة وتعد لواندا عاصمة مقاطعة لواندا وهي ثالث أكبر مدينة ناطقة بالبرتغالية في العالم بعد مدينتي ساو باولو وريو دي جانيرو وتم تأسيس لواندا على يد المستكشف البرتغالي باولو دياز دي نوفيز تحت اسم ساو باولو دي لواندا الموقع الجغرافي دولة تقع في القارة الأفريقية وتحديدا إلى الجنوب من وسطها حيث تقع هذه الدولة على الحدود مع ناميبيا وناميبيا تقع على وجه التحديد جنوب أنجولا أما إلى الشمال من أنجولا فهناك الكونغو في حين تقع زامبيا إلى الشرق أما المحيط الأطلسي فهو الذي يحدها من الجهة الغربية المساحة تبلغ مساحة أنجولا حوالي مليون ومائتين وستة واربعون مربعا وفقا لويكيبيديا وهي بذلك تحتل المرتبه 23 عالميا والسابعه افريقيا من حيث المساحه اللغه الرسميه اللغه الرسميه هي اللغه البرتغاليه في الوقت الذي تعترف فيه هذه الدوله بالعديد من اللغات الاخرى منها الكونغوليه والكمبودنيه العمله تعرف عمله انغولا الرسميه باسم الكوانزا الانغولي وهي تساوي 0.0033 من الدولار الامريكي المعالم السياحيه في انغولا وادي القمر احد اكثر المناظر الطبيعيه الفريده في انغولا والتي تقع على الساحل على بعد 40 كيلومترا الى الجنوب من العاصمه الانغوليه لواندا الاحجار السوداء التكوين الجيولوجي الغير عادي في انغولا هو الأحجار السوداء والتي تقع بالقرب من مالانج وأنغولا جزيرة لواندا وجهة سياحية جميلة في أنغولا تقع قبالة الشاطئ وهناك العديد من المنتجعات في الجزيرة الجميلة والرائعة شلالات كاليندولا واحدة من الشلالات المذهلة ليس فقط في أنغولا بل في العالم كله لأنها تتمتع بالجمال الجيولوجي للطبيعة وهي تقع على نهر واكلا في مالانج المناخ مناخ أنجولا مداري مطير في الشمال وجاف في الجنوب أما في الداخل فهو كثير الأمطار التعداد السكاني بلغ عدد سكان أنجولا في عام 2017 حوالي 29.87 مليون نسمة الدين في أنجولا هناك الكثير من الطوائف الدينية في أنجولا